جوانی کے آغاز میں عقل نیک اور بد میں تمیز نہیں کرتی دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں عقل کی چابی دونوں کو نہیں لگتی ہم اپنے دماغ کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں اور یہ دماغ نیند کے غلبے تک سے نہیں بچ سکتا ایک معمولی سی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے تم اس کے بندوں کا حساب کرنا چھوڑ دو وہ تمہارے ساتھ حساب کرنا چھوڑ دے گا تم اس کی مخلوق کی کتابیں مت فرو لو وہ تمہاری کتاب کھلنے نہیں دے گا اس سے اپنا پردہ چاہیے تو اس کی مخلوق کا پردہ رکھو اللہ بننا چھوڑ دو اور سب اللہ پر چھوڑ دو جب تخلیقات آپس میں الجھ جائیں تو خالق انہیں مٹا کر دوبارہ بناتا ہے اور خالق کو کانٹ چھانٹ کا مکمل اختیار ہے وہ مکمل تباہ کر کے نئے سرے سے بھی بنانے پر قادر ہے آپ اور ہم اللہ کی تخلیق ہیں وہ بنائے بگاڑے الجھائے سلجھائے یا گوائے ہمیں تو اتنی خوشی یہ کافی ہے کہ ہم اس کے زیر قلم موجود ہیں